علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے اسی محرم الحرام 1442 ہجری کے پہلے ہی اشرے میں ایک شیعہ ذاکر آصف رضا الوی نے اسلام آباد میں ایک مجلس پڑھنے کے دوران امیر المومنین خلیفہ راشد یار غار اور یار مزار سید نا ابو بکر صدیق عنہ کی شان میں آخری درجے کی گستاخی کرتے ہوئے ان پر ناوز من منظال کفر کا الزام لگایا ہے لیکن بعد میں گرفتاری کے خوف سے ایک معذت نما بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے علی بائی سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح وہ اہل سنت میں گسے ہوئے ناسبیوں کا علمی رد کرتے ہیں ویسا ہی اہل تشیو میں گسے ہوئے ان غالی رافیوں کو بھی گالی گلوچ کرنے کے بجائے علمی طریقے سے گرفت میں لائیں جزاک اللّہ خیر جزاک اللہ خیر. میرے بھائیو یہ جو کچھ فتنہ اس محرم چودہ سو بیالیس ہجری کے اندر شروع ہوا یہ فتنہ ہمیں اس حدیث کی یاد دلاتا ہے جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے اور مشکات المصابح کے اندر بھی سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں موجود ہے اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن اس سے باقی روایتیں سپورٹو ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو علیہ السلام یہودیوں نے ان کا انکار کر کے اور ان کی توہین کر کے اور ان کی ماں کے اوپر الزام لگا کر اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا اور دوسری طرف کرسچنز نے ان کے بارے میں وہ کچھ دعویٰ کیا جس کے وہ اہل نہیں تھے یعنی خدا کا بیٹا قرار دے دیا یا خدا ہی قرار دے دیا وہ لحاظ باللہ تعالی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو لوگ دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے یہ پوری حدیث ہے مسند احمد میں لیکن اس میں ایک کمزور راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے لیکن اس سپورٹیو صحیح حدیث فضائل صحابہ امام احمد بن حمب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں موجود ہیں دو اسناد اور وہ خود مولا علی نے ہی روایت کی ہے حدیث موقوف ہے آپ کا اپنا قول ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بیان کرے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس میں نہ بھی کرے تب بھی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس میں یہ امپلائڈ ہوتا ہے چھپی ہوئی بات ہوتی ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقف ہے کیونکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کا جو ذریعہ ہے وہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں سور عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی انسان سے کلام کرے ہاں مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لیتا ہے کہ ان پر غیب کا علم ان کو دیتا ہے یا غیب پر مطلع کرتا ہے اور تمہارا کام ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ ان کی غیبی خبروں پر ایمان لے کر آؤ یہ سور عمران آیت نمبر 179 کا مفہوم میں نے بیان کیا تو وہ موقوفاً دو روایتیں فضائل صحابہ آم حنبل کی کتاب میں موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اللہ لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچائے یعنی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ رافضی ہیں غالی جو اکثریت اہل تشیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی ہیں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے جن کی اکثریت اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے اگرچہ اہل سنت ان کو آن نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پلیٹ فارم تو اہل سنت کا یوز کر رہے ہوتے ہیں بریلویوں کا دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا تو یہ دو گروہ جو ہیں جن کے بارے میں احادیث میں پریڈکشنز موجود تھیں کہ یہ گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے تو ان کے اس وقت جو نمائندہ خطبہ ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ انہیں دو میں لے جائیں ولدب اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی لفظ ہم اردو میں رضا بولتے ہیں یہ لفظ رضا ہے زیر کے ساتھ یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا یہ اس کی جہالت کا لیول ہے اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم چودہ سو بیالیس ہجری میں شروع ہوا اگست 2020 بیس کے اندر آج سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا سراہتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے کفریہ باتیں اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں جن میں میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں لیکن اب اس محرم کے اندر جو اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے یہ تو بہت بڑے لیول کا فتنہ ہے کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں خصوصاً پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے دائی جو ہے وہ اہل تشیو ہیں اور وہ چونکہ یہاں پہ مائنارٹی کے اندر ہیں اقلیت میں ہے تو وہ اہل سنت کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں اہل سنت کے اوپر سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں علماء یا جماعتیں وہ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے ہم نے ماضی میں اس طرح کی کئی جماعتیں بھوکتی ہیں یہ تو اب ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے ہیں ادروائز اسی کی دہائی سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے انہوں نے یعنی تکفیریت یہاں پر عام کی حتیٰ کہ ٹوائلٹس کے اندر انہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لکھے حالانکہ شیعہ جو لفظ ہے یا کافر بھی ایون جو لفظ ہے اس کے سارے حروف تہجی قرآن کے حروف تہجی ہے یہ ہم ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کے حروف تہجی کی تحقیر اس میں لازم آئے گی یہ ایک فکی مسئلہ بھی ہے ایون فقہ حنفی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے یہ بہرحال یہ اب جا کے کچھ سکون آیا ہے اور یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے تو اب یہی اگر تکفیری معاملات اہل تشیعوں کی جانب سے کھڑے ہوں گے ان کے جاہل ذاکرین کی جانب سے جن کا رونا اکثر ان کے علماء روتے رہتے ہیں ان کے خلاف فتوی بھی دیتے رہتے ہیں لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو اہل تشیعوں کا ممبر ہے وہ زاکرین کے قبضے میں ہے جس طرح اہل سنت کے ممبروں پر آپ کو خطبہ اور نعت خان حضرات ڈومیننٹ نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اہل تشیوں کے ممبروں پر آپ کو زاکرین کا قبضہ نظر آئے گا اہل سنت میں پھر بھی علماء کا پلڑا بھاری ہے لیکن اہل تشیوں میں پریکٹیکلی زاکرین کا پلڑا بھاری ہے اور اسی وجہ سے اہل تشیوں کے علماء یہ رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں اپنے مکتب فکر کا اور کہتے ہیں جی مکتبہ اہل بیت بدنام ہو رہا ہے حالانکہ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا اس کے پیچھے ستر اسی سال کی جو ہے وہ ایک گمراہی کی داستان ہے جس نے یہاں تک اب رنگ دکھایا ہے کہ اب اوپنلی ممبروں سے علی اللہ نعوذ باللہ حسین جلا جلال نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ بھی سننے کو مل رہے ہیں جو صنعت کفریہ قائد عقائد ہیں اگرچہ اہل تشیعوں کے بڑے علماء اس کی مذمت کرتے ہیں لیکن عوام الناس تو انہی لوگوں کو ممبروں پر جگہ دیتی ہے اور اس میں ایک ذاکر جو ہے یہ بھی ہیں تو اب اہل تشیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس طرح کچھ دن پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستہانہ جملے بولے اور اس نے کیسے پینترے بدلے سب سے پہلے تو اس نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی اور کہا کہ ایسی کوئی ویڈیو کہاں ہے لے کر آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو دھوکہ کہاں سے دیں گے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کسی نہ ویڈیو سنبھالی تھی وہ اس نے چڑھا دی پھر جو ہے پھر اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا جی نہیں نہیں وہ یہ یہ نہیں یہ تو فلاں بزرگ نے بھی خطا لکھا فلاں نے لکھا تین چار لیکچر اس پہ دیے اس پہ جب خود بریلوی علماء نے اسے ڈانٹا پھر اس نے ایک نیا پینترا بدلا اور اس نے کہا نہیں میرا تو کہنے کا مطلب اجتحادی خطا تھا یہ تین سٹیپس میں اس نے اپنی دو ظاہر کی اور آج وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے وہ نہ پہ بھی ہو وہاں پہ نہ بھی ہو اصل تو آخرت کا عذاب ہے نا جو بھگتنا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے تو بریلوی علماء نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا اگرچہ وہ خود ایک سمجھ لیں بریلویوں کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے بالکل اب شیعہ کو بھی چاہیے کہ یہ اب کام بریلویوں کا یا اہل حدیث یا دیوبندیوں کا نہیں ہے کہ اس ملوث مارے کو پکڑیں یہ اہل تشیع علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس کو اندر کروائیں صرف تقریریں اور مذمتی بیان دینے سے کام نہیں چلے گا اس نے بھی اسی طریقے سے اشرف جرالی والا کام کیا اس نے بھی اپنے پینترے بدلے اور اس نے کہا جی میں نے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیحا کی بات کی تھی میں نے تو سیدہ فاطمہ کی بات ہی نہیں کی حالانکہ پورے کانٹیکس کے ساتھ بات ہے اس نے جو ہے وہ پہلے بتول نام لیا پھر فدق کا ذکر کیا اور پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس نے بات کی کہ جی وہ حق مانگنے گئی تھی اور پھر اس نے کہا کہ جی وہ حق کا انکار کر کے نعوذ باللہ خلیفہ جو ہے وہ کافر ہو گیا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو صرف گناہ گار ہوتا تو یہ حق کا انکار نعوذ باللہ من ذالک یہ تو ایک معاملہ الگ ہے میرا فدق آج ٹاپک نہیں میں دیکھ لیں میرے نزدیک تو دونوں موقف درست تھے اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو علیہ السلام سیدہ فاطمہ کی بات مان لیتے تو وہ بھی موقف درست تھا کیونکہ یہ مسئلہ مینیجیریل تھا اور اگر جو انہوں نے خود ڈسین کیا مینیجیریل یہ بھی اپنی جگہ درست تھا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ اس واقعے کے نوے سال کے بعد جب وہ نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے تو انہوں نے عال فاطمہ کے حوالے فدح کو کر دیا تھا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو میں دونوں چیزوں کو مینیجیریل ایشو سمجھتا ہوں تو یہ جو اس شخص نے یہ بات کی کہ سعید صدیق کے بارے میں کہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور کفر کیا ناود بلّہ بعد میں کہتا ہے میں تو یزید کی بات کر رہا تھا او بھائی یزید تو سب سے منحوظ ترین پرسنالٹی ہے اہل سنت کے ہاں وہ لوگ جن میں ناسبیت بھی پائی جاتی ہے نا وہ بھی یزید پہ لانتے بھیجتے ہیں تو یزید کی بات ہی نہیں تھی ہو رہی کیونکہ تم نے اس تقریر کے اسٹارٹ میں کہا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ بات کروں جس کے لیے بڑا جگرہ چاہیے یزید کو کنڈیم کرنے کے لیے بڑا جگرہ چاہیے جس پہ خود سنی لانتے بھیجنے ہیں اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ مطلب پورے کا پورا بنو امیہ کا خاندان جو ہے وہ تختہ بنا ہوا اور بنو میاں میں سیدنا عثمان بن عفان شامل نہیں ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایکسکلوڈ ہیں جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابو لہب کے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے لیکن ڈومیننٹ کی بات کی جاتی تقلیب کا قاعدہ جیسے قرآن میں بھی آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے حالانکہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بھی چونکہ ڈومیننٹ فرشتے ہی تھے زیادہ ایک صرف جن تھا تو اللہ نے اس کو بھی اس طریقے سے شمار کیا تو یہ عربی کا قاعدہ ہوتا ہے تو یزید کے لیے اس کی مذمت کرنے کے لیے کون سا جگرہ چاہیے یہ پہلی ٹیکنیکل غلطی جو وہ اپنے مذمتی بیان میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ میں میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں میں تو یزید کی بات کر رہا تھا دوسری اس نے مس ہینڈلنگ جو اس میں کی کہ یزید نے تو کسی حق کا انکار کیا ہی نہیں اس نے تو حق دے دیا پھر وہ کیا حق مانگنے گئی تھی کہ یہ اب امام سجاد زین العابدین رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام المتوفہ 95 ہجری وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے اور باقی اب جو اعلیٰ رسول میں سے بچ گئے ہیں ان کو واپس روانہ کر دیا جائے تو یزید نے تو اس کے بعد وہ حق دے دیا تھا پہلے جو اس نے جو دنیا اور آخرت میں اپنے لیے تباہی کمائی وہ تو الگ لیکن بعد میں تو اس نے تو حق دے دیا تھا نا کوئی حق کا انکار نہیں کیا اس نے جانے دیا اور وہاں پہ وہ فضائل تو اپنے اس اعتبار سے سنانے نہیں گئی تھیں بلکہ وہ اس حق کے لیے گئی تھیں سیدہ زینب تو یہ بات میچ ہی نہیں کرتی اور سب کو یہ پتہ ہے اسی وجہ سے خود اہل تشیوں میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا کہ اس نے غلط بات کی ہے علمی اختلاف آپ ضرور رکھیں آپ ہر شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ ول کے سوا اس دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ ہر شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے نہیں ہو سکتا اختلاف رائے کریں علمی اختلاف کریں لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر کرنا یہ وہ رویے ہیں کہ جو مخالفین کو اپنے دلائل پر مضبوط کر دیتے ہیں جس طریقے سے اہل سنت نے جو ہے وہ امیر شام کے معاملے میں جو ایک سٹیٹس رکھا صدیوں سے چند ایک علماء نے محدسین کی میں بات نہیں کر رہا محدثین تو حدیثیں لکھ گئے وہ ہم نے کربرا والے ریسرچ پیپر میں رکھ دی اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اپنے ان عقائد کے اندر محکم ہو گئے جس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ خلفۂ ثلاثہ کا نہیں ہے مسئلہ امیر شام کا اور بنو امیہ کا ہے آپ ان کی غلطیوں کو خلفہ ثلاثہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں یہ پھر آپ کا جو جائز مقدمہ ہے نا اس کو بھی کمزور کر دے گی علمی طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں اور اگر آپ علمی طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے اور اپنی کتابوں کو خود سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات اس طریقے سے جیسا کہ آپ کے زاکرین ممبروں سے بیان کر رہے ہیں اور جاہل قسم کے علماء بیان کر رہے ہیں وہ معاملات ویسے نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے بہت دور ہیں یہ معاملات تو میں آج کوشش کروں گا کہ میں نے رات کو اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اس کو ریکارڈنگ میں لے کر آؤں چند باتیں اہل تشیعوں کی پبلک کے لیے ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور ان کے علماء کے لیے کہ وہ اپنے گھر کی خبر لیں اپنی کتابوں کو دیکھیں اور اگر اہل سنت اور اہل تشیع اپنے ممبروں سے اٹھنے والی آوازوں کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کی طرف آ جائیں تو نائنٹی پرسنٹ اختلافات ختم ہو جائیں گے یعنی دوسرے معنوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور خدا کا تعارف انہوں نے غلط کروایا ہے کتابوں علا نہیں کروایا بابوں علا کروایا تو باقی چیزیں تو آپ کو ویسے ہی غلط بتائی ہوں گی تو اپنی کتابوں کی طرف رجوع لائیں اور ہمیں قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل کتاب تعالو الى کلمة سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجے کسی کو سوائے اس اللہ کے تو یہ کامن ٹرمس پہ یہود و نصارا کے ساتھ بھی آپ اتفاق کر سکتے ہیں اور مسلمان فرقے جو ہیں وہ آپس میں کیوں نہیں کامن ٹرمس کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں اور کامن ٹرمس آپ کو ممبر سے نہیں ملیں گی ممبر سے تو زہری اگل رہے ہیں علماء وہ آپ کو کتابوں میں ملیں گی اور وہ کتابیں اپنی اپنی پڑھ لیں میں نہیں کہتا کہ شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں اور اہل سنت شیعہ کی پڑھیں یہ تو بہت بعد کی اسٹیج ہے پہلے اپنی کتابیں وہ پڑھ لیں ان کو پتہ چلے کہ کیا یہ نظریات اسی طریقے سے ہیں جس طرح ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں تو یہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب جو پوری دنیا کے اندر کیونکہ یہ عربی کے اندر ہے اہل تشیو کے ہاں سب سے مقبول ترین کتاب ہے ویسے حدیث کی تو سب سے مقبول کتاب اصول القافی ہے جس نااہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے لیکن نحج البلاغہ وہ کتاب ہے جسے اصول القافی سے بھی زیادہ عروج ملا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کا نام سارے شیعہ کو چاہے وہ تھوڑا سا بھی علمی شغف رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں کم از کم یہ پتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اس کا پی ڈی ایف جو ہے وہ گوگل کے اندر اویلیبل ہے اور یہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا ترجمہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا پروفیشنل پی ڈی ایف کلرڈ اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے خطبات ہیں اور ان کے چند خطوط ہیں مکتوبات جو انہوں نے لکھے اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر ون اے خلاف داشدہ کے تیس سال ناہج البلاحہ کی روشنی میں اس میں بھی میں نے خطبات کو کور کیا تھا آج میں صرف اس سے پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنسز پیش کروں گا اور پھر میں دعوت فکر دوں گا اہل تشیع عوام میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اور ان کے سمجھدار علماء کو اور اگر زاکرین میں بھی کوئی ایک دو سمجھدار لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی کہ یار اردو ترجمہ اس کا پڑھ کے دیکھیں کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو و علیہ السلام نے خلفۂ صلاحثہ کی شان میں کیا کچھ فرمایا ہے کیا آپ واقعی علی کے شیعہ ہو ہم تو کہتے ہیں ہم علی کی شیعہ ہیں کہ ہم علی کی تعلیمات کو فالو کرنے والے آپ اگر علی کے شیعہ ہو تو میں یہ جو پانچ خطبات کور کروں گا آپ نے دیکھنا ہے کہ آج علی کا شیعہ کون ہے جو ان خطبات کی روشنی میں چل رہا ہے یا بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے باقی رہ گیا اس نحج البلاغہ سے شروع میں ایک خطبہ ہے وہ خطبہ نمبر تین وہ اکثر اہل تشیو کہتے ہیں جی وہ خطبہ آپ پڑھیں شیخ شق شقیہ جسے کہا جاتا ہے خطبے کو وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کی لینگویج جتنی غیر محذب لینگویج ہے وہ خاندان نبوت کی لینگویج ہی نہیں لگتی جس طرح یہود و نثارہ کی کتابوں کے اندر تعریف کی گئی اس طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیوں کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں کہ جو اوریجنلی آئمہ اہل بیت سے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہیں بلکہ وہ راویوں کی کارستانیاں ہیں جو داخل ہوئی ہیں تو وہ شق شکیہ کو آپ چھوڑیں باقی جو خطبات ہیں وہ ان کے مزاج میں وہ شق شکیہ بیٹھتا ہی نہیں ہے نہ اس کی لینگویج ایسی ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل البعیت ہیں ان کی لینگویج شمار ہو وہ ایسی روڈ لینگویج اس میں یوز ہوئی ہے میں تو اسے مولا علی کا خطبہ نہیں مانتا باقی میں آپ کو پینتن پاک کی نسبت سے پانچ اور حوالے پیش کر دیتا ہوں تو ان کو بھی ذرا آپ نظر ثانی کریں اور اس ایک خطبے کو جو ہے وہ ان کی روشنی میں سمجھیں یہ نہ ہو کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے پوری کتاب کو ہی آپ زیرو کر رہے ہوں پوری کتاب کا اسلوب ایک طرف ہے اور ایک خطبہ ایک طرف ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے ہاتھ کیا ہوا ہے تو وہ میں پانچ ریفرنسز کور کرتا ہوں ان کو کور کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لے جی پہلا ریفرنس جو ہے نا جی وہ نہج البلاغه سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا پانچواں خطبہ ہے۔ اور یہ خطبہ اس وقت کا ہے جب کہ ابو سفیان نے آکر مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک فتنہ کھڑے کرنے کا مشورہ دیا جب حضرت ابو بکرس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیت ہو گئی تو اس نے آ كے علی سے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹے خاندان کا بندہ ہے جس کی بات ہو گئی ہے تو یہ تو تمہارا حق تھا تو اس کے اوپر پھر مولا علی نے جو اس کو ڈانٹا ویسے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل سنت کے ہاں یہ خطبہ پایا جاتا ہے لیکن چونکہ آج یہ ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں میں صرف شیعہ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مولا علی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ ابو سفیان آ کے جب یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ باقاعدہ اس خطبے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ نے دنیا سے ریلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان نے آپ سے عرض کی کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں یعنی سقیفہ بنی سائیدہ والا ایشو ہو چکا تھا اس پہ بھی میرا کلپ آ چکے ہوئے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس وقت ایشو جو ہے وہ مس ہینڈل ہوا لیکن الٹیمیٹلی سید علی نے جب اسے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں اس کے اوپر ان معاملات کو نہیں لے کے چلنا چاہیے میں نے پریکٹیکلی بخاری اور مسلم سے اس چیز کو ثابت کیا ہے اس میں میرا یوٹیوب پہ آپ ایک کلپ دیکھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کا قاتل کون آلموسٹ ایک ملین کے قریب وہ ویڈیو ہونے لگی ہے اس میں جو سید عمر کے اوپر جھوٹا الزام لایا کہ انہوں سیدہ فاطمہ کو ناؤود بلّلہ قتل کیا اس کے والے سے میں نے ڈسکشن کی تھی اور یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بال یہ سنیں خطبہ علی کہتے ہیں اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پارو بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے وہ کہتے ہیں کہ یعنی اب جو سچویشن ہے اس میں اقتدار کے لیے کھڑا ہونے سے بہتر یہ کہ اقتدار کی کرسی چھوڑ دی جائے اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے گلو گیر ہو کر رہے گا پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسرے کی زمین میں کاش کرنے والا وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس پھل کے پکنے کا وقت آیا آیا یعنی میری خلافت کا وقت ابھی نہیں آیا. کچے پھل کا ابھی پھل کوئی فائدہ ہے؟ مولا علی کی خلافت کا وقت تب آنا تھا جب جنگ جمل صفین اور نروان ہونے تھے اور وہ چوتھے خلیفہ کی باری تھے اور نبی اسلام نے پہلے دیکھیں نا جی سنن نسائی القبرا کے اندر المسترکل الحاکم کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے راستے میں آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے وہ جوتی دوسری جوتی بھی اتار دی اور وہ ٹوٹی ہوئی جوتی جو ہے وہ گانٹنے کے لیے مولا علی کو دی تو مولا علی وہیں پر رکے اور انہوں نے وجوتی کاٹنی شروع کر دی نبی الاسلام تھوڑا آگے جا کے رک گئے سید علی کا انتظار کرنے کے لیے اور آپ نے اپنے حساب سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے اس کی تنزیل کی خاطر کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی نہیں حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ اپنے خاندان کے خلاف تلوار اٹھاتے لیکن انہوں نے مجبور کیا تم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تاویل کی خاطر تو سیدوبکر نے کہا اللہ وہ میں ہوں گا ظاہر یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا تو آپ نے فرمایا نہیں پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں ہوں گا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے سورے دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے نبی اسلام نے اتنی بڑی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آن دا بہاف مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح نبیسلام نے کافروں کے خلاف کتاب کیا تھا یعنی جنگ جمل صفین نہروان کلمہ گو کے خلاف تھی نا تو کہتے ہیں کہ سعید علی مسکرا پڑے جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے ہی پتہ تھی کہ انہوں نے یہ کام کرنا تو اب یہ نازر بلاغہ میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ پھل پکنے سے پہلے نہ اتارو یعنی میرا جب موقع آئے گا جس وقت میری ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی ہے میں نے اسی وقت وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں اور جب چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے چپ ہیں افسوس اب یہ بات جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ بیٹھا ہوں یعنی مولا علی کے لیے اب کیا رہ گیا تھا ساری جنگیں تو انہوں نے لڑی تھی ٹھیک ہے اسلام عروج تک پہنچ چکا تھا خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچوتاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنوؤں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایک ایسی بات ہے وہ یہی بات تھی کہ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کس موقع کے اوپر آپ نے اس امت کو سیدھے راستے کے اوپر چلانا ہے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے مطلب اس پہ میں اب گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ مولا علی نے کس طریقے سے ان بدعت کو ان کی ریمیڈی کی اور دوبارہ سے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ سنت نبوی کو زندہ کیا ہے ایک پورا ٹاپک ہے اور میں یعنی اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو ایک تشویش ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں تو یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے جی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ بہتر کا ٹائٹل جو ہے وہ شوہدائے کربلا کی نسبت سے ورنہ اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری و مسلم سے ہیں یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور اس میں میں, میں نے خلفۂ راشدین حقیقی کون ہے اس ٹاپک کو کور کیا اس کے بعد پھر شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے ایک تو جالی اسباب ہیں عبداللہ ابن سبا کے کھاتے ڈالے ہوئے ہیں میں نے حقیقت بات بتائی پھر جنگ جمل صفین نہروان ڈسکس ہوئی پھر حسن ڈسکس ہوئی پھر آ... حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دورِ ملوکیت اور اس میں کیا کچھ خلاف سنت باتیں ہوئی وہ میں نے ڈسکس کی ہیں اور اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی سید النحسین نبن علی رضی اللہ تعالیٰ و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں آپ اس کی سافٹ کاپی مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو کل یہ بارہ کا پیکیج ہے نو ریسرچ پیپر ہیں انکلوڈنگ دس اس کے اور تین از کارڈ ہیں ہم آپ کو یہ فری آپ کے گھر بھجوائیں گے صرف آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے تھری ہنڈریڈ روپیز صبح سے لے کے شام تک صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل اکیڈمی کا نمبر ہے پاکستان میں کریں گے تو زیرو ڈبل کال کرنی ہوگی واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوتا تو آپ یہ تمام ریسرچ پیپرس اپنے گھر ٹی سی ایس کروا سکتے ہیں تین سو کا آپ نے ایزی پیسہ یا موبی کیش کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں تو باقی آپ اب تو پی ڈی ایف کا دور ہے آپ اس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں سافٹ کاپی تو یہ جناب پہلا ریفرنس تھا جو میں نے بیان کیا اس کے بعد جناب نحج البلاغی سے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے دوسرا ریفرنس ہے خطبہ نمبر ہے 204, 204. اور یہ ہے جنگ صفین کے موقع پر اور وہ کہتے ہیں وہ قدسمی اقومی یا صبون اہل شامی ایام ہر بہم بصفین کہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولا علی نے اپنے چند ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ سب و شتم کر رہے ہیں اہل شام کے اوپر تو اب دیکھیں کہ مولا علی نے ان کو اہل شام پہ سب و شتم سے روک دیا یہی تو میں کہتا ہوں کہ عال امیہ کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہے اور مالا علی کا شیعہ وہ ہے جو صرف علمی اختلاف کرتا ہے سب و شتم نہیں کرتا یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے عالیہ امیہ کا شیعہ بننا ہے یہ مولا علی کا تو سنیں کیا کہتے ہیں مولا علی میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو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 مطلب یہ دنیا تو اپنی برباد کر ہی رہے ہیں سفین میں آ ان کی آخرت تو کم از کم بچ جائے اچھا یہ سیم خطبہ جو ہے اللہ سنت کے ہاں بھی ہے المستر الحاکم کے اندر کہ مولانی نے ان کو اس چیز سے روکا وہ میری ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ جب انہوں نے وہ نعرہ بازی کروائی تھی نا بے خطا بے گناہ فلاں فلاں فلاں فلاں تو میں نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو اس میں میں نے ان ساری چیزوں کو بریف کیا تھا جی دو ریفرنسز ہو گئے اب تیسرا ریفرنس نج البلاغا سے ہی یہ سارے ریفرنسز پنچ تن پاک کی نسبت سے پانچ پورے کروں گا انشاءاللہ اللہ یہ جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط ہے مکتوب نمبر سکس ہے جی یعنی جب حضرت معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو مولا علی ان کو خط لکھ رہے ہیں اور یہ خط اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معاویہ کو مسلمان سمجھتے تھے منافق اور کافر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کیونکہ اس خط کے اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا ہے ان کے لیے اور ظاہر ہے کہ بیت پہ امادہ اسی لیے کیا کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن یہ ایک خط کافی ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی اصلاح کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے یعنی حضرت علی اپنی خلافت کی دلیل میں ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت کے اصول کو صحیح مان رہے ہیں اچھا اس میں بعض غالی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو پھکی دے رہے تھے کہ تو اگر ان تینوں کو مانتا تھا تو مجھ کو بھی مان نہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ آگے وہ یہ بات کریں گے کہ ان اصحاب نے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا مجھے بھی چنا ہے ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے تو اللہ کی جب مخالفت ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کو بھی درست سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں اور شعرا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے اور اگر کسی پر وہ ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ندی سمجھی جائے گی تو مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان عثمان کو ان خلفائے ثلاثہ کو جن اصحاب نے چنا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی ان کو چننے میں اور مجھے بھی انہی نے چنا ہے لہذا تم میری بات کرو شیعہ کو الگ سے پھکی ملی ہے سنیوں کو الگ سے ملی ہے کہ حضرت علی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے اور حضرت علی کی بیعت انہی اصولوں پر ہوئی ہے جن پر تین خلفاء کی بیعت ہوئی ہے اور ان کو وہ اللہ کی خوشنودی کہہ رہے ہیں ان صاحب کی خوشنودی کو اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدر سے وہ منحرف ہوا اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے یہ تو قرآن میں بھی سورہ حجرات کے اندر آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق کے اوپر امادہ ہو جائے اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو گیا ہے اور جدر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا یعنی اگر کوئی گمرائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جس طرح پھرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گمرائی میں رہوں تو اللہ تعالیٰ اسے اسی گمرائی میں رہنے لگا اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو والسلام ان کا یہ یعنی جو قتل عثمان کی آڑ تم نے لی ہوئی ہے Uh, اور مجھ پہ یہ الزام دھر رہے ہو تو اب یہ لادہ سے ٹاپک ہے کہ اہل سنت کے آئمہ نے بھی یہی باتیں ساری لکھی ہیں وہ میرا پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے محرم میں میں نے یہ کی کہ رئی سے کسر نکال دی ہے ورنہ تو پھر ڈیڑھ گھنٹہ اور لگ جائے گا یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اینڈ امامز آف اہل سنت میں نے پندرہ ریفرنسز دیے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کے آئمہ کا کیا موقف ہے تاریخ کی کتابوں سے نہیں حدیث کی کتابوں سے کہانیوں سے نہیں اصولی باتوں سے تو آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اسے سکپ کرتا ہوں نہیں جی فورتھ ریفرنس جو ہے وہ خطبہ نمبر ون تھرٹی ٹو ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں اور یہ یعنی جب سیدنا عمر نے مشورہ کیا کہ وہ جنگ یورموک میں خود جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف جو سپر پاور کے خلاف جنگ تھی تو انہوں نے مولا علی سے مشورہ کیا وقد شاہ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 تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی اور تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا یعنی حضرت علی حضرت عمر کو مسلمانوں کی جمعیت کے ایک جگہ رہنے کا سبب سمجھتے تھے اور اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ جنگ میں جائیں اور رسک میں ڈلیں تو بحر پھر مشورے سے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا گیا اور جنگ یرموک میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور رومن امپائر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایسی مغلوب ہوئی کہ جزیہ دینے کے اوپر آمادہ ہو گئی پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام تو گے وہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ یورموک میں ہمیں شکست بھی ہو گئی تو جو مسلمان ہیں جو بچے ہوئے ہوں گے واپس آ جائیں گے پھر ہم نئی ایک مہم لانچ کر دیں گے لیکن اگر تم مارے جاتے ہو اس جنگ کے اندر تو پھر دوبارہ سے عرب قبائل کو جمع کر کے رومنس کے خلاف کھڑا کرنا یہ مشکل کام ہوگا اچھا اسی طریقے سے جب مشورہ مانگا گیا جنگ قادسیہ کے لیے جو پرشین امپائر کے خلاف تھی دوسری سپر پاور یہ ریفرنس نمبر 5 ہے آج کا آخری ریفرنس یہ خطبہ ہے ون فورٹی فور اور اس میں بھی آپ دیکھیں وقدس تشا و رحو عمر ابن الخطاب فش خخوصی علی قطال بھی نفسی جب فارس کے کتال کے لیے حضرت عمر نے مشورہ مانگا مولا علی سے کہ وہ خود جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی مولا علی نے روک دیا اور پھر مشورے کے بعد سادب ابی وکاس کو بھیجوایا گیا ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی کے بعد 4 دن کی جنگ ہوئی بڑی سخت اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ہمیشہ کے لیے پرشین امپائر ختم ہو گئی یہ ساری چیزیں عمر سیریز کے اندر فلم آئی ہیں جی بہت زبردست انداز میں جو قطر والوں نے تیس ایک ساتھ کے اوپر عزرت عمر پہ پوری ان کی بائیوگرافی بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سیرت و رسول ہی آپ سمجھ لیں ایک طرح کی فلم دی ہے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک اردو ڈبنگ کے ساتھ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہر اعتبار سے ویڈیوز اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے آپ جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ خطبہ نمبر 144 فورٹی فور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قادسیہ میں نہ جائیں اس عمر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد فرمائے گا اب یہ مولا علی نے جو ذکر کیا نا کہ ہم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ کو غالب کیا جائے گا ایک تو وہ بڑا وعدہ ہے جو نبی الاسلام سے کیا گیا رسول الحق لی یو راڈ دین کلی ولو کریل مشرقن وکفا بلّہ شہیدہ مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دے خواہ کافر اس کا برا مان جائے ایک تو یہ ایک جنرل وعدہ ہے اور ایک اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہم سے بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہے سور ان نور کی آیت نمبر 55 جسے آیت استخلاف کہتے ہیں وعد اللہ الدین آمن کم وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائیں گے اور نیک امال کریں گے لس تخلیفن فل کہ اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں انہیں خلافت دے گا کمس تخ لف من قبل جس طرح کے ان سے پہلے لوگوں کو دی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلفلاثہ کی جنگوں کو اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو اللہ کا انعام سمجھ رہے ہیں اس آیت کے تحت پھر وہ کہتے ہیں کہ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ حاک میں وقت ہیں اس وقت آپ اس امت کو جوڑے ہوئے ہیں اس رسی کی مانے جو ایک کسی ہار کے اندر رسی پروئی بھی ہوتی ہے یا تسبیح کے اندر اگر وہ رسی ٹوٹ جائے تو سارے پھر دانے بکھر جاتے ہیں یہ تعریفی کے لماد نہیں تو اور کیا ہے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق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 اس دوران بھی پرشین امپائر کے کچھ حصے فتح ہو گئے تھے لیکن بڑی مہم نہیں لانچ ہو سکی کیونکہ اندر کے قبائل ہی مرتد ہو گئے تھے اور انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ میرے حوضے کو اثر پہ کچھ لوگ آئیں گے میں جنہیں پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں میرے صحابہ ہیں یعنی قانون تو وہ صحابی تھے نا جنہوں نے فتح مکہ پہ حضور کو دیکھا ایمان لے کر آئے بعد میں وہ عرب قبائل مرتد ہوئے حضرت و بکر کے دور میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حضور کی زندگی تک تو وہ صحابی تھے قانون بعد میں مرتد ہوئے نہیں اب یہ ایک لگ سے ٹاپک ہے مسئلہ 96 میرا ریکارڈڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم اس جگہ پہ رہو اگر تم جنگ میں آگے گئے تو پیچھے عرب قبائل مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے دارالخلافہ کے اوپر کیپٹل سٹی کے اوپر اور پھر تمہیں دو جگہ کی ٹینشن ہوگی پیچھے کی بھی اور آگے کی بھی اگر تم یہیں پر رہو گے تو اس میں بھی انہوں نے وہی بات کی کہ اگر خدا خاصتا آگے شکست ہو بھی گئی تو وہ تمہاری طرف پلٹ آئیں گے پھر تم مزید کمک روانہ کر دینا اور نیکسٹ ہم کسی بیٹل فیلڈ میں ان سے جیت جائیں گے کل اگر اجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب اگر تم نے اس کا کلا کمہ کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی ہرس اور تما تم پر زیادہ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلے تو وہ آپ کو قتل کریں تو ساری مینجمنٹ کمزور ہو جائے یہ سارے تعریفی کلمات ہیں مطلب یہ جس شخص کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہو اسی کے لیے کلمات بول سکتا ہے لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے یعنی عزت عمر یہ سمجھتے تھے اگر میں جاؤں نا تو کامیابی کے زیادہ چانس ہیں کیونکہ وہ بڑی سخت فوج ہے اور آپ کو بتاؤں یہ پرشینس جو تھے نا یہ رومن امپائر سے زیادہ جنگجو لوگ تھے کیونکہ یہ لوگ عرب کی طرح ایک ٹف ماحول کے آدھی تھے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی بھی لے کے آ تھے اور مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے تو وہ پھر گھوڑے بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے پھر بن تمیم کے لوگوں نے اپنے گھوڑے بھی چھوڑ کے انہوں نے پیدل چل کے نیزوں سے ان ہاتھیوں کو گرایا ہے یہ بہت بڑی یعنی ایک سمجھ لیں مسلمانوں کی قربانیاں تھیں تو عزرت عمر کو حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تمہیں ٹینشن ہے نا اس بات کی کہ کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے غلبے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو تو اللہ پہ توکل کرو اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ وہ بہت زیادہ ہیں تو ہم سابق میں کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے یعنی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جنگ قادسیہ میں اگر پرشین کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو یہ ٹینشن نہ لو پہلے بھی ہم نے جتنی جنگیں جیتی ہیں نا وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے ہی جیتی ہیں تو اب بھی وہی اللہ جس نے ہمیں ان جنگوں میں فتح دی تھی تو اس جنگ میں بھی ہمیں فتح دے گا یہ پانچ میں نے پنچتاً پاک علیہ السلام کی ریفرنس سے ان کی نسبت سے حوالے پیش کیے اور یہ نہج البلاغہ سے پیش کیے اس کا اسلوب ان خطبات کے اندر جو لینگویج استعمال ہوئی ہے وہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ خلفۂ ثلاثہ کا ایشو الگ تھا بنو امیہ کا ایشو الگ تھا اور بنو و امیہ ایکسکلوڈنگ عثمان ابن عفان اور اما بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام ان کو چھوڑ کے چونکہ وہ غالب اکثریت کی بات ہوتی ہے تو یہ پانچ خطبات اس کے علاوہ بھی اور پیش کیے جا سکتے ہیں میرے پاس تو بہت کچھ اس میں پیش کرنے کو ہے تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اور آپ ایک خطبہ نمبر تین شک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس خطبے کا نام ہے اس کی تو لینگویج بھی نہ مولا علی والی لینگویج لگتی ہے اور نہ اس کتاب کے اسلوب کو وہ سپورٹ کرنے والی ہے چلیں یہ اب وہ ناجر بلاغا بائی چانس کھلی ہوئی ہے تو میں اصول برکت کے لیے ایک دو والے آپ کو اور دے دیتا ہوں تاکہ یہ یعنی ایک سمجھ لیں پاک سے اب سات کی نسبت ہو جائے گی سات کی نسبت بھی تو ہے نا جی سات اسمان ہیں تواف کعبہ کے ساتھ چکر ہیں تو آپ یہ ذرا دیکھیے گا یہ جو میں ریفرنس آپ کو ایک تو میں نے اکثر بیان کیا نا کہ نبی الاسلام کی چار بیٹیوں کے حوالے سے ایک بہت فتنہ کھڑا کرتے ہیں اور یہ بھی صرف یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ایران کے اہل تشید علماء نبی اسلام کی چار بیٹیاں مانتے ہیں اور ان کی اپنی حقیقی بیٹیاں ایک یہ ایشو دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح امام خمینی خود سید تھے اور ان کے دماد جو ہیں غیر سید ہے انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں یہ یہاں کا ایشو ہے یہ... یہاں پہ شیان علی نہیں ہے یہ ازادار رہتے ہیں یہ ازادار ہے شیان علی نہیں ہے تو یہ اب سنیں 456 نمبر پیج ہے اس کا پیج تو خیر چینج ہو سکتا ہے خطبہ ہے 162 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے گورنروں کی شكایتیں جب مولا علی کے پاس لوگ لے کے آتے تھے کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں ان کے گورنر کس طریقے سے معاملات کو مس ہینڈل كر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے تو حضرت عثمان کو جو حضرت علی نے سمجھایا ہے نا یہ وہ خطبہ ہے تو اور اس میں دیکھیں کتنے پیارے انہوں نے الفاظ استعمال کئے یہ خطبہ 162 ہے جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں ان کا گلا کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے ان سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضا مند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عثمان سے کہا لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو نپٹاؤں خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں جب کہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو وہ کہتے ہیں بھی عزرت عثمان آپ کو سب کچھ پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے یہ جو تحفے آپ نے جو مسلط کیے ہوئے ہیں امت کے اوپر بنو امیہ کے یہ جو لونڈے ہیں تو آپ کو تو سب کو پتہ ہے اچھا یہ ساری باتیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا آج وہ آپ میرا ریسرچ پیپر کربلا والا پڑھ لیں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں وہاں پہ بھی اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے یعنی سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ نظام حکومت وہ نہیں ہے جو رسول اللہ اور شیخین کا تھا مختار سخفی پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے اس میں سلمان ابن سرد صحابی جو حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلواتے ہیں تو وہ خط میں یہی لکھتے ہیں نا کہ اس نے شیخین کا راستہ چھوڑ دیا ہے امیر شام نے ٹھیک ہے اور پھر اس کی وفات کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک مر گیا اور اپنے پیچھے دوسرا چھوڑ گیا اب وہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا تھا وہ لفظ بہت, بہت بھاری تھا وہ انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا تھا جو السلام کے مخالف کا نام ہے کہ وہ مر گیا اور اپنے پیچھے ایک دوسرا چھوڑ گیا اچھا اور حق پر امر پہلا پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر جو حق پر قائم رہے نا اس سے زیادہ ذمہ داری تمہاری بنتی ہے حق پہ قائم رہنے کی کیوں وہ بتا رہے ہیں اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی کرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دمادی بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھی یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان اگر آپ کچھ کریں گے تو زیادہ کریٹیسم ہوگا اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے دماد ہیں ابو بکر عمر دماد نہیں تھے ٹھیک ہے وہ سسر تھے لیکن دمادی تو ایک اولاد والا معاملہ ہو جاتا ہے نا تو آپ کے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے نبی الاسلام کے طرز حکومت کی بدنامی ہوگی تو یہ دمادی والا ثبوت بھی اور ایک اور ابھی تازہ تازہ ایک دریافت ہوا ہے جی یقین کریں ٹو تھرٹی ٹو نمبر خطبہ ٹو تھرٹی ٹو جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کی جو گفتگو ہے نا وہ ٹو تھرٹی ٹو خطبے میں ہے سکس فورٹی نائن پیج ہے اس والے کا دوسرے میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا, یہ ساروں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آپ اربی ورژن بھی اٹھائیں گے اس کا فارسی ورژن اٹھائے اردو ورزن, کسی بھی پرنٹنگ رسول کو غسل اور کفن دیتے وقت خطبہ نمبر ٹو تھرٹی اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے کہ نبی اسلام کے اہل بیعت نے ان کو غسل دیا آپ کی ازواج نے نہیں گسل دیا آپ کے قریبی رشتے داروں نے دیا مولا علی نے اور فضل ابن عباس نے رضی اللہ عنہ علیہم السلام اب یہ دیکھیں حضور کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ سیم الفاظ صحیح سی بخاری کے اندر ہے جب حضرت و بکر نے حضور کا کفن اٹھایا تھا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا تو نبی اسلام کی میت کو یا رسول اللہ کہنا یا آپ کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا عقیدہ امامت کی جڑ کاٹ دی ہے انہوں نے کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نا وہ بتا دی کتاب و سنت کی شکل میں یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے چاہے وہ غلامت کا دیانی دا دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے یا سوفیا کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے یہ سب کے سب باطل ہیں آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے نا آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے نہ روکا ہوتا تو اسی کر دیو ماتم تو اسی مار دیو چھری یہ دیکھنا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھے اور مولا کے کہہ رہے ہیں نے میں روکا ہوا ان کاموں سے نالو فریاد یعنی چیخوں پکار کر کے نوحہ پڑھنا ایک تو تاریخی کلمات میں نوحہ پڑنا وہ تو کوئی نہیں میرے کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یہ اس طرح کا نوحہ بھی منا تو ہم آپ کے غم میں آنسو کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا یعنی یہ کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا تو یہ کن چیزوں سے حضور نے منع کیا صرف رونے سے تو آپ نے منع نہیں کیا صرف غم سے تو منع نہیں کیا اس طرح کا رونا پیٹنا جو ہمارے علیہ سنت کے یہاں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس کے خلاف اور اس پہ میرا آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں غم کریں ماتم نہ کریں اس میں میں نے ان کے سارے دلائل کا تجزیہ بھی کیا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے یہ ہے جناب کی دہ تصویر آدھو بابے جناب جڑے نو روح کھو لینے اسرائیل کو لوں. وہ کہہ رہے نبی بھی جدو فوت ہو جائے نا وہی واپس آ دنیا جی. یہ تو واضح اللہ کا فتح سورہ یاسین میں جو مر چکا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا سوریہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے ہونا اس کی روپ پلٹا کے اگر پلٹا سکتے ہو ایک کہتے ہیں عبد القادر جلانی لے آئے تھے ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا ان کو بھی شرمندگی ہوگی ان کی ارکتوں کی وجہ سے اور یہ میں بتا دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ چلتے پھرتے نہیں تھے صرف اپنی نبوت کی گواہی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے واپس پھر وہ قبر میں چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا اچھا یہ اس سے بھی بعض لوگ مس ہوتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا تو وہ کہتے ہیں جی حضور سے مدد مانگی ہے کوئی مدد نہیں مانگی ہے انہوں نے کہا جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا تو ہمیں آپ نے اللہ کے حضور یاد رکھنا ہے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی دعاؤں کا حصہ پہنچتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں بخاری مسلم میں نہیں آتا حضور علیہ اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑی پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی تو عمائشہ نے پھر بعد میں پوچھا اور کہا میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ نے کیا بات کی تھی زندگی میں انہوں نے بھی نہیں پوچھا ان کو بھی پتا تھا کہ راز کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اللہ السلام نے کہا تھا کہ میں اب چند دن کا مہمان ہوں میں دنیا سے جانے والا ہوں تو اس پہ میں رو پڑی اور پھر مجھے کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی تو مرنے کے بعد جنت میں جا کے مل رہے ہیں نا اور کہا کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے تو اس میں میں مسکرا پڑی اسی طریقے سے جو مسند عامد میں حدیث ہے جو کربلا والے دن حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا تھا کہ حضور اللہ اسلام کے بال پرانگدہ ہیں اور بڑی غم کی حالت ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور ابن باس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان گیا آپ کی کیا حالت ہے تو پھر صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں میرے حسین ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا کربلا میں اور وہ شیشی آب اسلام نے اٹھائی ہوئی تھی تو ابن باس گھبرا کے اٹھے اور وہ دن اور تاریخ یاد رکھی وہ دس محرم اکسٹھ ہجری تھا بعد میں کافی دنوں بعد خبر آئی ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا تو پتہ چلا کہ एग्जैक्ट उसी दिन شہادت حسین ہوئی تھی۔ علیہ السلام اجمعین تو یعنی نبی علیہ کو اللہ تعالی نے دکھایا کہ ان وہ اس غم کے اچھا یہ وا یہ حدیث لکھ کے نا اسماعیل دہلوی جس کو دیوبندی اور بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ تذکیر الاخوان ما تقویۃ الايمان کٹھی چھپی ہوئی ہے اس میں اس نے وہ جب بھی لکھتا ہے لکھتا ہے یزید پلید یزید پلید یزید پلید, یزید پلید اور یہ حدیث لکھ کے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی اپنے حسین کی وجہ سے غم زدہ ہے یہ اسماعیل دلوی نے لکھا ہے تو یہ ایک علیٰ سے ایک ماڈ ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور نہ یہ ہے کہ کربلا میں کوئی فزیکلی حضرت حسین علیہ السلام کے پاس حضور آ گئے تھے یہ ایک تمثیل دکھائی گئی ہے تاکہ امت تک ایک میسیج پہنچایا جائے تو یہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں یہ ماتم چھوریاں کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے تو آرٹ میرا ناج البلاغہ سے جو میں نے سات ریفرنسز پیش کر کے یہ کتاب بھی بند کر دی ہے اور سارے فرسودہ نظریات بھی بند کر دیے ہیں جو میں نہیں کہتا شیان علی کے ہیں یہ شیان بنو امیا کے ہیں شیان علی وہ ہوں گے جو پھر بکش مسلمان بنیں گے یعنی کہ دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے شیعہ اور ہیں بابوں کے شیعہ اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو یہ میں نے علمی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم بات پہنچا سکتے ہیں اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیزیں مختلف نشستوں کے اندر بیان کی ہیں اسکیٹرڈ فارم کے اندر آج ذرا کمبائنڈ فارم کے اندر آ گئی ہیں تاکہ ایک سوچنے کا موقع پرووائڈ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے سولاد و محمد و علی محمد, آل محمد اللہم و بحمدک اللہ مسلی علی محمد محمد صبح اشد اللہ اتوب المبین جزاکم اللہ